Glem ikke å våre nye interessante videoer. og bli liker. Vi legger ut nye videoer hver mer informasjon sjekk beskrivelsen under video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 21. Skru bevegget til å gå inn i fære stedet. Utfordrige å gå inn i fære stedet. 22. Skru bevegget til at du skal gå inn i fære du likte denne, trykk på Like-knappen og del med vennene dine. 24. Skru bevegget til å gå inn i fære stedet. Anslutning am besten. 25. Skru bevegget til å gå i fære